قلنا لها وحده كل البتان مر الصوف المهويه، كنت الدرب ما مثلها كان وصابها وصاب حوريه، يحميها ربي من الاعيان، هذا فخر طيب الجيته، اللي على الطيب ماليه، على يا على عمر العمر I'm no, no. no, no. no, no.